Перш за все хочу подякувати Збройним силам України, силам ППО, силам територіальної оборони за спокійно проведені новорічні свята, зокрема в нас в місті. Тому дякую хлопцям, які забезпечили мир в нашій смілі, всі відсвяткували свята. Дякую енергетикам за стабільну роботу. Всі ми відчули, що у новорічні свята у нас було присутнє цілодобове електропостачання до 3-го числа. Зараз переходимо в дію зелених графіків. На ніч знову ж таки не вимикається світло, я думаю, що стабільно ми перейдемо, поступово перейдемо в нормальну роботу, нормальне функціонування. Щодо об'єктів критичної інфраструктури, зокрема наших комунальних підприємств, всі працюють без змін, послуги з теплопостачання надаються, з водопостачання постачання водовідведення також традиційно надаються, деякі були пориви, але комунальники усунули все дуже швидко, тому без змін у нас все відбувається. З приводу... Вивезення сміття, так дійсно було запитання під прямим ефіром. Сміття вивозиться по графіку, стабільно, без збоїв. Була піднята плата за вивезення побутових відходів, в середньому там, на 5 гривень, це пов'язано з тим, що піднялися норми. І, звичайно, основне, з чим пов'язано, це зріст паливно-мастильних паливно матеріалів. Всі ми бачимо, що дизель-паливо, це основна складова, яка з вивезені сміття, воно зросло вдвічі. Тому нетрадиційно, скажімо так, така прийнята міра підняття тарифу на вивезення твердих побутових відходів. Але я думаю, що на сьогоднішній день на 5 гривень це не така значна сума, але це дасть можливість стабільно підприємство возити тверді побутові відходи і стабільно розвиватися. Щодо запитань, перше – це вулиця Ржевська. Людина звертається прогрейдерувати вулицю Ржевську. Сьогодні, доповідаю, що сьогодні вже поїхав туди грейдер. Сьогодні буде вулиця Ржевська відпрофільована, відрейдерована. Але в зв'язку з такою погодою ми бачимо, що плюс, дощ, на завтра, післязавтра вже передають мінусову погоду. Тому, знову ж таки, грунтові вулиці у нас перетворяться Скажімо так, на кратери, але ми будемо, рейдер у нас є, ми будемо постійно їх профілювати і рейдерувати. Диспетчерські служби комунальні служби, щоб у них були мобільні телефони, бо людям вже незручно на настається? Ми обов'язково прилюднимо мобільні телефони. Я запевняю, що і в Сміла Теплокомуненерго, і Сміла Нервопромтранс, і КП Водгелу існують мобільні телефони, тому запитання приймається. Ми обов'язково прилюднимо ці мобільні телефони диспетчерських служб в засобах масової інформації, в телеграм- -каналі. І повідомимо, і всі можуть звертатися за мобільними номерами телефонів до комунальних підприємств. З приводу надання гуманітарної допомоги внутрішньопереміщеним особам, хотів би розповісти вам, що дійсно ви звертаєтеся багато, велика кількість у нас внутрішньо внутрішньопереміщених осіб це близько 7 тисяч. Сьогодні ми видаємо червоний хрест, видає благодійну гуманітарну допомогу, тому хто не отримував від «Червоного Христа» може зареєструватися в Google-формі, може прийти, відповідно, у Смілянську міську раду, зареєструватися на місці, але отримує тільки ті, хто не отримував цю гуманітарну допомогу. З приводу нашої гуманітарної допомоги, яку ми отримали від обласної військової адміністрації, від районної військової адміністрації, сьогодні сформовано 510 наборів. Це не тільки продуктові набори, це і засоби гігієни. І інші речі, які ми сьогодні роздамо, на жаль, ми 7 тисяч не можемо забезпечити, тому що в нас в області дуже багато внутрішньопереміщених осіб, але поступово ми будемо видавати цю благодійну допомогу. Дійсно, слушна сьогодні пропозиція з приводу того, щоб об'єднати реєстри громадських організацій, благодійних організацій. Я думаю, ми займемося на цьому тижні, зустрівимося з громадськими організаціями, благодійними організаціями, щоб створити єдину форму Хто отримував, хто не отримував, щоб одні ті самі, скажімо так, люди ображаються, що одні ті самі отримають, а хтось не отримає, тому я думаю, ми проведемо цю роботу і в подальшому вийдемо на якусь єдину базу внутрішньопереміщених осіб з усіма громадськими організаціями. Я традиційно знову ж таки дякую Збройним силам України, дякую смілянам, що постійно активно долучаються. Дякую волонтерському руху, який сьогодні надпотужний в смілі. Дякую всім, хто долучається до роботи і. Допомоги внутрішньопереміщеним особам, Збройним силам України. Терпіння нам на снаги. Все буде Україна, ми обов'язково переможемо. Слава Україні!